طفلي بارض مسيا يحاول نحله جنيه يسهر مع ليل طويل يغرب النعاس جسد نحيل كل افكاره تغيب يتمسك فيها غريب الحلم بعيد بالجسد قريب معقوله كان الحلم نحيب والصدر يطول بالليل ركب على الخيل اسعد بالليل كان الخيل خير وين الطير لخي هات الطير اندمحو عشله ومنو حرمه مشاهرب لما ارتشى كبر وعاف رجا لما شاف من طف بالارض ولما كتف من حرف بالعرض في تلك الساعه الاخيره حلف على الناس حيره بخاف من بعد ما طلب جيره رد حياته للناس سيره كان قاتل معقول لكن محمول الشر حامل وفكر باطل لما شيعوا جثة شافوا بالكفن لفته روح من الروح قشطه من ارض كانت قسطة بقى فيها حارس بالدار لانه الها ابن بار لانه الها ابن بار احلام كثير تتوالى عليه احلام تزيد من حمل كتفيه راد ربعيش طبيعي كيف الجبل يوقف صقيعي السواد بعقم محتل المكان الشر بدخله ووقف زمان كثرو عليه وراد قتلى فكروا انهم فريسه سهله نسيو حرسه ونسيو شمسه شافوا سهل يعتلو جسمه دام مسكين تحت راسه مول البشر من جن حراسه مره صحبه قطع راسه راسه عاد والتام كراسه ومره غبي بالسطر طعنا الغبي جن واقف شمسه كل ما كبر قوته منها صار يحصل قوته بس خاسة من شيخ قوتا كل ما لبسه داخل بن غمت الدنيا والعادي عاز شاف الناس تترجى ذاك احد راد العادي راد والصاك راد والصاك يفيه رب من السحر مو معقولة يبقى بشر خبر موت عليه برد بعدها حلف مظله وطن هم بالارض يلاقي البشر ساعة يأذي وساعة يحمي، بيوم ندم على نحر اول مرة يغرق بأحد